فکی خوفی دین بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ سمجھا فرما دیتا ہے پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور آگے سکھائے صرف بات علما کی نہیں کرا حضرات کے بھی گھر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 عزت کا اتنا خیال کریں کہ اس کے منہ سے آپ کے بارے میں کوئی آنا نکل جائے کوئی بد دعا نہ نکل جائے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دور کا واقعہ حدیث مبارکہ بخاری شریف جو قرآن مجید کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزت رکھنے والی کتاب ہے جس کا مرتبہ ہے وہ ہے بخاری شریف اس میں یہ حدیث درج ہے کہ حضرت سعد بن ابی وکاس رضی اللہ تعالیٰ نے کو یہ صحابی رسول اور ان کی شان مختصر سے بتاتا چلوں کہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ ایسے تیر انداز تھے ایسے تیر انداز تھے کہ ایک بار حضور پاک علیہ حصہ لات نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ اے سعد میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائے یہ شان ہم کیا کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صحابہ کرام کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ حدیث مبارکہ لا من و احدکم حتٰ اکن احبا الحم والی و والا دیگی و ناسی اجمائین تب تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آپ سے بڑھ کر اپنے بچوں سے بڑھ کر بیوی سے بڑھ کر لوگوں سے بڑھ کر مال و دولت سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے اور حضور پا گلاۃ وسلام خود فرما رہے ہیں کہ احس میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائے یہ شان ہے آپ کی لیکن لیکن جب آپ مسجد کے امام بنے کوفہ کے مسجد میں آپ کو امامت کا فریضہ دیا گیا حضرت عمر بن خطاب رد اللہ تعالیٰ کو آپ نے ایک مسجد کا امام مقرر کیا اب حضرت جی سمجھنے کی بات ہو شروع سے آخر تک آپ سمجھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس حدیث میں کیا بیان کیا گیا آپ جب کوفہ کی مسجد کے امام مقرر ہوئے زیادہ نہیں دو سے تین بندے آپ کے مخالف ہو گئے دو سے تین بندے انہوں نے خط لکھا حضرت عمر بن رضی اللہ تعالی نے وہ آپ کو کہ ہمارے جو امام گئے وہ ہمیں جہاد کا درس نہیں دیتے وہ جب فیصلہ کرتے ہیں تو معاملات برابر نہیں رکھتے فیصلہ صحیح نہیں ہوتا دین کی تعلیم ہمیں صحیح نہیں دیتے اگر کوئی بات بیان کرنی ہو تو اپنی ذات کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں باقی معاملات پیچھے چھوڑ دیتے ہیں یہ ان کا کہنا تھا پھر وہ خط لکھا ہوا امیر المومنین کے پاس پہنچا کیونکہ مسئلہ تھا دین کا اسلام کا ذاتیات کا نہیں تھا وہ خلیفہ وقت تھے دنیا دار نہیں تھے انہوں نے پھر تحقیق کے لیے کچھ صحابہ کرام کا وفد بنا کے بھیجا کہ آپ جا کے تحقیق کریں کہ یہ جو خطہ موصول ہوا ہے کیا واقعی ایسا ہے یا کسی نے ذاتیات پر آ کے آپ کے بارے میں غلط بات کی ہے تو صحابہ کرام کا جو وفد تھا وہاں سے چلا ہر مسئلے سے پوچھتا گیا کہ جی بتائیں سعد بن ابھی وکاس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے سب نے آگے سے کہا کہ آپ کے جیسا امام ہم نے آج تک نہیں دیکھا بڑے ہی اچھے گئے بڑے ہی انصاف پسند گئے اور اب اچھے سے تبلیغ کرتے گئے آپ کے جیسا امام ہم نے نہیں دیکھا ہر مسجد سے یہی جواب ملا جب آپ پہنچے نا اس مسجد میں جہاں پر حضرت سعد بن نبی وکاس امام تھے وہاں پر جا کے آواز لگائی جی بتائیں امام صاحب سے کس کو شکایت ہے ایک بندہ کھڑا ہوا اس نے بولا جی مجھے شکایت ہے یہ امام مسجد جو ہے یہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے ان کی کرع ٹھیک نہیں ہے یہ جہاد کا درس نہیں دیتے اور یہ مساوات نہیں رکھتے یہ عدل سے کام نہیں لیتے تو ہمیں ان سے یہ شکایت ہے یہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے اب یہاں پر رک کر میں اپنی طرف سے کچھ کہنا چاہوں گا یہ حدیث کے یہ مفہوم تھا میں اپنی طرف سے کچھ کہنا چاہوں گا حضرت جی یہ لیاقہ صاحب بیٹھے ہیں مجھ سے نماز پوچھی سیکھ لی ہاں جی زیشان صاحب بیٹھے ہیں مجھ سے نماز پوچھی سیکھ لی بابا جی بیٹھے ہیں مجھ سے نماز پوچھی ساتھ والے سے پوچھی سیکھ لی غلطی کا اشکال ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھا لفظ غلط ہو گیا ہو ہماری نماز میں ہو سکتا ہے وہ ایک آدھا لفظ غلط ہو جائے کیونکہ ہم نماز پڑھنے ہم نے کسی سے پوچھا اس نے بتایا کہ جی یہ اس طرح نماز ہے غلط بھی ہو سکتا ہے اشکال ہے کیونکہ ہم نے ایک دوسرے سے نماز سیکھی ہے اور جس بندے نے خود آقا کریم علیہ الات و سے نماز سیکھی آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ان کی نماز غلط ہو سکتی ہے جنہوں نے ساری زندگی حضور پاک علیہ حصہ لات السلام کی ابتدا میں نماز پڑھی ان کی نماز غلط ہو سکتی ہے نہیں لیکن اعتراض ان پر بھی ہوا وہ بھی مقتدی نماز پڑھنے والا پیچھے تو جب اس نے بولا کہ جی یہ معاملہ ہے تو وہ واپس وفد گیا امیر المومنین کے پاس اور جا کر بتایا کہ جی یہ معاملہ ہے تو مسئلہ تھا دین کا انتشار پھیلانا نہیں تھا تو آپ نے حضرت صاد بن ابی وکاس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو وہاں سے ہٹا کے کسی اور جگہ پر مقرر کر دیا صرف دین کا مسئلہ تھا کہ انتشار بازی نہ ہو اس کی بات نہیں مانی پتہ چل گیا کہ وزن کتنا ہے وہ ذاتیات پہ تھا بندہ وہ اپنی انا پہ اڑا ہوا تھا جیسے آج ہم میں سے کچھ کچھ بندے اڑ جاتے گئے کہ نہیں جی امام صاحب یہاں پہ غلط ہے یہ امام صاحب نے نماز صحیح نہیں پڑھائی اگر ہم زیادہ جانتے ہیں کہ ہمیں دین کا زیادہ پتہ ہے اِصلاح کے بڑے طریقے ہوتے ہیں امام مسجد کے ساتھ بات کرنے کا بھی ایک سلیقہ ایک طریقہ ہوتا ہے خیر آپ نے ان کو وہاں سے ہٹوا دیا اور جب آپ وہاں سے جانے لگے آپ نے اس بندے کے لیے نا تین بت دعائیں کی کتنی تین بعد دعائیں پہلی بات دعا یہ تھی کہ اے باری تعالیٰ اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو مجھے ہدایت اطا فرما مجھے دین کی سمجھ بوجھ اتا فرما اگر یہ بندہ اپنی بات میں جھوٹا ہے جس نے میری عزت خراب کی ہے تو پہلی بات دعا یہ تھی کہ اے باری تعالیٰ اس کی عمر کو بڑھا دے دوسری دعا یہ تھی کہ اباری تعالیٰ اس کے لیے ضلالت جو ہے وہ مقدر کرتے تیسری بد دعا یہ تھی کہ اباری تعالیٰ اس کے لیے رزق میں کمی عطا فرماتے تین بت دعائیں تھیں اور زمانے نے دیکھا زمانے نے دیکھا یہ بھی تاریخ میں ہے کہ وہی بندہ جس نے حضرت صادم بن ابی بکاس اب میں اس کو دوسرے لفظ میں لے جاؤں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امام مسجد کے ساتھ بغض رکھا امام مسجد کو اپنی انا کے اوپر آ کر مسجد سے فارق کروایا اس کو کیا ملا لوگوں نے دیکھا عمر بہت زیادہ ہو گئی عمر زیادہ ہونے کے ساتھ نظر ختم ہو گئی یہ پلکوں کے اوپر جو بھویں ہیں یہ اتنا بڑے ہوئے کہ آنکھوں کے اوپر آ گئے کچھ نظر نہیں آتا تھا بھیک مانگتا تھا چوراہوں پہ کھڑے ہو کر ضرت چوراہوں پر کھڑے ہو کر, کر بھیک مانگتا تھا اور پھر یہاں تک نہیں آتی جاتی عورت کو چھیڑتا بھی تھا پھر لوگ مارتے تھے <laughs> اور کچھ تو شرم کر لے بھائی اب تیری عمر ہے دیکھ تو صحیح بزرگ ہو گیا تجھے نظر ہی کچھ نہیں آتا پھر بھی یہ حرکتیں کرتا ہے اس نے کہا میں کیا کروں مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی جس کی سزا مجھے آج مل رہی ہے وہ امام مسجد کی جو بد دعا تھی وہ مجھے برباد کر گئی ہے میں خود نہیں کرتا یہ وہ بد دعا جو مجھے برباد کر گئی ہے میری دنیا بھی تباہ ہو گئی ہے اور میری آخرت بھی تباہ ہو گئی ہے آتی جاتی عورت کو چھیڑنا بھیک مانگنا نظر کچھ نہیں آتا جھک گیا ذلالت مقدر ہو گیا کیوں ہوئی امام مسجد کے ساتھ وہ گزرا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 امام صاحب آپ نے آج کی رات ٹھیک نہیں کی یار ہمیں زیادہ پتہ ہے دن کا یار جو بندہ مسلر رسول پہ کھڑا ہو اس کو کچھ علم نہیں ہے امام صاحب آپ مسجد میں ٹائم نہیں دیتے زیادہ آپ مسجد میں بیٹھتے نہیں ہیں زیادہ آپ مسجد کو ٹائم دیا کریں کیوں بھائی اتنا تلخ کیوں ہو گئے ہیں ہم امام مسجد کے ساتھ امہ مساجد کوئی ہمارے غلام تو نہیں ہیں وہ تو مسجد کی خدمت کرتے ہیں ہماری تو نہیں کرتے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 ہے تو اس بات کی ہے کہ ہم نے مسلح رسول پر کھڑے ہوئے بندے کو نشانہ کیسے بنانا ہے ہم نے اس کے اوپر اعتراض کیسے کرنا ہے اور پھر ہم خوش ہوتے ہیں کہ لے بھائی آج میں نے امام مسجد پہ اعتراض کیا خدا کے بندوں جہاں تو نے اعتراض کیا جہاں تو نے اس کا کوئی عیب ڈھونڈا ہے جو تو ٹو میں لگا رہتا ہے وہاں پر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 ہر دوسرا بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے جی امام یہ یہ کام آپ ٹھیک کریں کیا یہ طریقہ ہے امام سے بات کرنے کا اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو طریقہ میں بتاؤں کیسے اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے بول تو ہونا نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں تو دین کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے جو بندہ مسلح رسول پر کھڑا ہوا ہے وہ اپنی تمنا سے یا اپنی چاہت سے نہیں کھڑا ہوا ربطارہ نے اس کو وہاں پر مقرر فرمایا وہ ہر چیز جانتا ہے آٹھ سال بارہ سال اٹھارہ سال بیس سال وہ مدرسوں میں لگا کے ہے وہ حدیث کا درس لے کے آیا ہے وہ فقہ پڑھ کے آیا ہے وہ مسائل جانتا ہے کہ کیا کرنا اور کیسے کرنا وہ ہر چیز کو جانتا ہے ہر چیز کو جانتا ہے اچھے طریقے سے جانتا ہے اگر ہمیں کوئی معاملہ ہے اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہے کہ امام صاحب کی یہ غلطی ہے تو بھائی بھائی ریٹرن لکھ کے کاغذ کے اوپر کسی کے ہاتھ پہنچوا دوجیے یہ ہمیں آپ سے گلہ ہے قیامت تک مرتے دم تک وہ امام مسجد ڈھونڈتا رہے کہ یہ اعتراض کیا کس نے عمل ہو جائے امام صاحب مان لیں کہ یار واقعی یار یہ چیز ان کی ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں ہاں صاحب رکے ذرا آج آپ نے نماز میں یہ غلطی کی ہے حالانکہ امام صاحب کیا کر رہے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں ہمیں امام مسجد تو جب سلام پھیرتے ہیں ہمارے پیچھے اعتراض کرنے والے بھی بیٹھے ہیں ہمارے چاہنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کبھی امام مسجد نے یہ تو نہیں کیا کہ السلام علیکم و اللہ عبد العزیز میرے نال پیار کر دے ادھر سلامتی ہوئے تو عبد صاحب میرے نال دشمنی راغت نے اللہ تعالیٰ نے برباد کیا ایسا تو نہیں نہ ہوا جب بھی ہوا ایسا ہوا کہ السلام علیکم و اللہ سب پر سلامتی ہو السلام علیکم رحمۃ اللہ سب پر سلامتی ہو کبھی برے الفاظ تو نہیں بولے مقتدیوں نے امام کے ساتھ کیا کیا یہ حضور پاک علیہ صلا و کے دور میں بھی پائے جاتے تھے یہ آقا کریم علیہ صلاحت پر بھی اعتراض کرتے تھے اب فیصلہ ہم نے کرنا کہ ہم کس طرف کھڑے ہوئے ہیں موترزین کی طرف منافقین کی طرف یا صحابہ کرام کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے یہ ہم نے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہوئے ہیں کچھ منافقین مسجد مسجد نبی میں آقا کریم علیہ صلاح و کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور اعتراض کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں غیب کا علم ہے ہمیں غیب کا علم ہے ان کو تو یہ نہیں پتہ کہ ہم ان کے مخالف ہیں تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور پاکر حص صلاۃ والسلام نے ایک دن نام لے لے کر کچھ بندوں کو مسجد اسے نکالا کہ یہ بندے منافقین ہیں برخاست ہو گیا مسجد میں نہیں آنا یہ کام تو اس وقت بھی چل رہا تھا آج بھی چل رہا ہے چلنے دیں فیصلہ ہم نے کرنا کہ ہم کس طرح کھڑے ہوئے ہیں امام مسجد کی کیا غلطی ہے ہر دوسرا بندہ جی شلوار نیچے نہیں ہے شلوار نیچے ہو تو نماز نہیں ہوتی ہر دوسرا بندہ جی امام صاحب نے آج ٹوپی پڑھا کے نماز پڑھا دی ہے انہوں ٹوپی پہن کے نماز نہیں نماز نہیں ہوتی ننگے سر نماز نہیں ہوتی ہو جاتی ہے ہم کیا کرتے ہیں حضرت جی پیچھے امام کے اللہ اکبر ہاں یہ شلوار نیچے ہے جی وہ ہماری نماز نہیں ہوئی اب یہ امام مسجد نے کرات ٹھیک نہیں گئی اگر تجھے زیادہ دی تو آگے آ, آ کے پڑھاؤ اگر آپ کو سارا سارا دھیان ہی ادھر ہے کہ امام مسجد کی شلوار اوپر نہیں جائے تو بھائی تو نماز پڑھنے آیا ہے کہ تم امام صاحب کی شلوار دینے آیا ہے تو تم مسجد میں نماز پڑھنے آیا کہ تم امام صاحب کے اعتراض ڈھونڈنے آیا ہے کہ کوئی غلطیاں ڈھونڈنے آیا کہ امام مسجد کے اوپر اعتراض کیسے کرنا ہے نماز ربط اللہ کیا ہے اور ایپ ڈھونڈ رہے ہو امام مسجد کے. کیا غلطی ہے امام مسجد کی یہی غلطی ہے کہ جب ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کان میں اذان دیتا ہے کیا امام مسجد کی یہی غلطی ہے کہ جب ہمارا بچہ پڑھنے جتنا ہو جاتا ہے تو اس کو قرآن مسجد کی تعلیم دیتا ہے کہ امام مسجد کی یہ غلطی ہے جب ہمارا باپ مر جائے تو اس کا نماز جنازہ پڑھا کے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے کئی امام مسجد کی یہ غلطی ہے کہ جب ہماری بچی یا بچہ سنت نبوی میں بندنے لاگ جائے تو اس کا نکاح کہ سنت کے مطابق پڑھاتا ہے کیا اس کی یہ غلطی ہے کہ اس نے ہمیں نماز پڑھانا سکھایا کیا اس کی یہ غلطی ہے کہ اس نے ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا کیا اس کی یہ غلطی ہے کہ اس نے ہمیں دین بتایا کہ دین یہ ہے یہ غلطی ہے امام مسجد کی کیا غلطی ہے پھر اعتراض کس بات کے کی؟ کیوں یہ معاشرہ اس طرف جا رہا ہے جدھر جانا نہیں چاہیے تھا حضرت جی اجمہ مساجد کے حالات آپ دیکھیں نا رونا آ جائے گا میں نے دیکھے ہیں <t> میں اپنی بات نہیں کرتا میں نے دیکھے حالات امام مسجد کے ایک ہمارے دوست ادھر لاہور میں ہی مسجد کے امام ایک دن میرے پاس بیٹھے تو رونے لگ گئے وہ کہتے یار کیا بتاؤں تمہیں چھ ہزار روپے تنخواہ دیتے ہیں مجھے مہینے کی مسجد والے پانچ بچے ہیں میرے پانچ سے دس دن وہ دودھ پیتے ہیں باقی سارا دن پانی پیتے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 تل حقیقت ہے ہزار بارہ سو ہے دیاڑی جی ایک مزدور کی مہینے کا کتنا بنے گا اگر ہزار روپیہ بھی لگائیں تیس ہزار تیس ہزار بنتا مہینے کا جی ایک مزدور اور اس کی عزت کتنا ہے معاشرے میں کچھ بھی نہیں ملازم نوکر غلام خادم ہمارے معاشرے میں سب سے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 جب بھی گیا وہ بندہ گیا جو آپ کو نمازیں پڑھا کے گیا جب بھی گیا وہ بندہ گیا جو آپ کے مرے ہو کے لیے دعائیں کر کے گیا کہ اللہ ان کی بخشش فرما اب آخری بات ٹائم آج بالکل ختم ہو گیا اور میرا بھی آج درد دل تھا کافی دنوں سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو یہ بات بتاؤں ٹھیک ہے نا جی آخری بات کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں جب کوئی بندہ فوت ہو جائے ہمارا بڑا بزرگ یا نوجوان کیا کرتے ہیں یہ بندہ فوت ہو گیا ہے اب ایسا کریں کہ اس کے جو کپڑے ہیں نا وہ امام مسجد کو دے دے ایسے فوت ہونے والا بندہ جو ہوتا ہے اس کے کپڑے کدھر جاتے ہیں امام مسجد کی طرف جوتا کدھر جاتا ہے امام مسجد کی طرف اس کے استعمال والے برتن کدھر جاتے ہیں امام مسجد کی طرف وجہ کیا ہے جی ہمیں ڈر لگتا ہے اس کو استعمال کرنے سے ڈر لگتا ہے ہو سکتا ہے ہمیں بھی موت آ جائے حالانکہ اس طرح کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے ڈرتے ہیں کہ یہ چیزیں امام مسجد کو دو بھائی پھر وہ موبائل بھی یوز کرتا تھا وہ بھی دو نا جب وہ مرہ اس کی جیب میں پیسے تھے وہ بھی دو نا امام مسجد کو جب وہ مرہ وہ کاروبار کرتا تھا وہ سارا کاروبار دو نا امام مسجد کو جب وہ مرہ اس کا بینک اکاؤنٹ بہت زیادہ تھا وہ بھی دو نا امام مسجد کو ادھر نہیں ڈر لگتا ڈر ہمیشہ اس چیز میں لگتا ہے جو معاشرے میں کچھ سمجھی نہیں جاتی اور ہم نے دین کے لیے وہ چیزیں جو ہے نا وہ پسند کی ہیں جو ہم ہماری ہماری نظروں میں اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے جن کی ویلیو جن کی قدر ہے وہ ہمارے لیے ہیں جن کی ویلیو اور قدر نہیں ہے وہ امام مسجد کے لیے ہے اور یہ بھی تو ایسے ہوتا ہے نا حضرت جی اگر ایک بندے ایک امام مسجد کو کس نے آ کے جی یہ تین کلو دودھ میری اماں نے بھیجا ہے یہ کار صاحب آپ پی لیں اب بچے تو جھوٹ نہیں بولتے بچے جھوٹ نہیں بولتے بچے ہمیشہ سچ بولتے ہیں تو امام صاحب پوچھیں حضرت جی یہ کہاں سے آئے اب میری اماں نے بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے کہ جی اس میں سے لال بیگ گزر کے نکلا تو اماں نے بولا جاؤ امام مسجد کو لے کے پانچ کلو آٹا مس کے لیے امام صاحب کے لیے جا رہا ہے کیا ہوا جی اس کے اوپر سے چھپکلی گزر گئی ہے جو چیز تم نہیں کھا سکتے وہ امام مسجد کھائے گا پھر حضرت جی ہم کہیں کہ جی جب امام صاحب آپ ہمارے لیے دعا کریں ہمارے ابا جی فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے پھر وہ بھی جنت پہنچ گیا پھر اس کے لیے بھی اثال ثواب ہو گیا حضرت جی کتنا بڑا ظلم ہے نا ہے نا ظلم یہ کتنا بڑا ظلم ہے کتنا کاروباری حضرات ہر مسجد میں نواز پڑھتے ہیں اگر ہماری یہ سوچ ہو جائے کہ یار ہم اس طرح کا ہمیں نہیں پتہ کون کس طرح کر رہا ہے نہیں کر رہا لیکن ہم یار اس طرح کریں کہ جہاں پر ہم ہر روز اپنے گھر پہ اتنا خرچ کرتے ہیں وہاں پر ہم چپ کر کے نکالیں یہ جی حضرت جی یہ آپ کے لیے ہے بات ختم نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں کچھ تو ایسا ہو جس کا ہمیں بنا علم ہو ہم نے کیا کیا کچھ تو ایسا ہو جس کا ثواب ہمیں قیامت والے دن پتہ چلے کہ اس کا یہ اجر تھا کچھ تو ایسا ہو کچھ تو ایسا ہو لیکن نہیں ہے حضرت جی وہ کہتے نا کہ دل کے پپھولے جل اٹھے دل کے ہی داغ سے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہو دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو بک بک روشن اکیاں تکیوں ویک حق حویلی کلی ہو کہ کوچ نصیر اثا جدو کی تھی پے تھر تھلی ہو قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ علم اٹھا لیا جائے گا وہ کیسے اٹھایا جائے گا کہ علما چلے جائیں گے عمل کوئی نہیں ہوگا تو یہ علماء جو ہیں یہ ام مساجد جو ہیں یہ مسجد کے خادمین جو ہیں یہ ہمارا قیمتی احساس ہے ان کا خیال کریں ہر بندہ کوشش کرے کہ یار امام مسجد کے ساتھ محبت اس طرح کی ہونی چاہیے کہ دوسرے بندے کو پتہ ہی نہ ہو شلوار کو چھوڑ دیں امام صاحب کی کراد کو چھوڑ دیں امام مسجد کے معاملات جو ہم نوٹ کرتے ہیں ان کو چھوڑ کے ذرا وہ تبدیل کریں کہ یہ نہیں یہ ہم نے نوٹ کرنا ہے کہ امام مسجد کیسے رہ رہے ہیں امام مسجد کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ہماری ضرورت ہے تو ہمیں بتائیں صرف کہہ کے کار کے بھی دکھائیں ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ جس جس جگہ سے کوئی آیا ہوا ہے اس میں اگر کوئی چھوٹی مسجد ہے بڑی مسجد ہے ہر بندہ اپنے امام صاحب کے ساتھ پیار اور محبت کا پہلو اپنائے آج ہر بندہ اپنے ساتھ وعدہ کرے میں بھی کرتا ہوں کہ جو ہماری مسجد کے امام ہیں جو ہم سے وابستہ ہیں ہم ان کے ساتھ محبت کرتے گئے مزید کریں گے آپ بھی اپنے میں مساجد کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ الفت رکھیں اور ان کے معاملات کا خیال کریں ان کا مل جو ہے وہ قیامت والا دن آپ کو پتہ چلے گا قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ امام مسجد کے ساتھ جو ہم نے محبت کی ہے امام مسجد کا جو ہم نے خیال کیا ہے اس کا ہمیں ادر کتنا ملا ہے سمجھ آ رہی ہے میری باتیں باتیں بڑی طلب تھی لیکن حقیقت پر مبنی تھی اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں واللہ با خدا واللہ با خدا میری یہ باتیں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تھیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ بو جاتا فرما